про маніпуляції успішним досвідом. Спочатку одна історія, яку мені розповів один фотограф. Одного разу до нього прийшла на навчання дівчина. Тема заняття – репортажна зйомка. Інструктаж роботи з камерою – перше завдання. Спробувати за одиницю часу зробити максимальну кількість якісних кадрів людини, яка рухається. Дівчина бере камеру і з першого разу робить все на рівні професіоналу. На здивування фотографа вона відповіла, що просто займається професійною стрільбою. Чи доводить цей кейс, що навчитися знімати можна за одне заняття? Звісно, ні. Але з точки зору маркетингу, це можна дуже круто запакувати та піарити. Ми всі різні, і ми не знаємо, чому у кожного щось виходить швидко та легко. Може це попередній досвід, талант, якась супермотивація. Успішні кейси можуть бути крутою маніпуляцією, часто для продажів, продажів саме навчальних продуктів. У мене на каналі є окремо відео, де я більше розкриваю цю тему.